السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة علي نادي الصيد مباشرة فيو تشطيب حديث ده المدخل هنطلع نتفرج علي الشقة فوق مع طلعنا دلوقتي من باب الأسانسير طبعا الاسانسيرات يعني بسم الله ما شاء الله حاجة فوق الممتاز تشطيب راقي جدا جراج للعمارة نظام اللي هو الريمون كنترول هنخش من باب الشقة دلوقتي طبعا ده السقف مساحة الدور خمسمية وخمسين والدور شقة نبدأ أول حاجة المطبخ معانا فيه تكييف وعندنا الغاز موجود دي السقف تشطيب التكييف ده خمسة حصان معمول للمطبخ بس الدور زي ما قلنا شقة خمسمائة وخمسين في عندنا هنا انتركم شاشة هنطلع هنا على الريسبشن الاول دور شقة زي ما احنا ما قلنا والعمرة فيها اثنين اسانسير طبعا التكييفات هنا موجودة كلها سبليت بزوق التشطيب الارضيه معموله رخام مستورد زوق التشطيب كل الستيل مدي شويه للستيل اسقف اضاءات بردك ظبطتهاات ونجف كل ده معانا مساحه الريسبشن طبعا عندنا هنا الفيو هنبص من هنا على النادي طبعا كل ده الرسيبشن، رسيبشن يعني مهول يعني حوالي 200 متين متر متين و... هنا بقى عندنا الطراز ده على النادي الطراز طبعا مساحته كبيرة الفيو طبعا قمة الروعة شايف نادي الصيد كله محتاج طبعا عندنا مساحه الطراز هنا جميله جدا نرجع تاني للريسبشن كل التكييفات خمسه حصان سبليت موجوده ارضي عندنا هنا في حمام حمام الضيوف طبعا هنا نظام الاحواض والخلطات وهنا الحمام نفسه طبعا تشطيب عالي جدا نظام كل الاحواض ديورفيت طبعا احنا حمام الضيوف بتاع الريسبشن هنخش الجزء الثاني اللي هو فيه هنا لوحه الكهرباء كلها بتاعه الشقه موجوده هنا غرفه مربيه او غرفه غسيل طبعًا معمول بردك شغل اللي ده رجعنا تاني للريسبشن هنخش بعد كده على جزء الغرف دلوقتي هنخش رجعنا لباب الشقه تاني بردك عندنا هنا تكييف وليفنج روم تمام ده باب سلم الطوارئ اللي هو الباب الثاني هنخش هنا لطرقه التوزيع طرقه التوزيع اول اوضه مننا على الشمال خش فيها غرفه مصدر كبيره بسم الله ما شاء الله المساحه بتاعتها ارضية بتاعتها معمولة بورسلين طبعا الشمس داخلاها زي ما احنا ما شايفين الفيو من ورا مش مجروح خالص هنا ممكن يبقى مكان دريسينج قبل الحمام وده الحمام المصدر الاولاني هنا, هنا في بني طبعا احنا شايفين الشغل اللي معمول البيبان معموله خشب ارو حاجة فوق الممتاز ده السقف معنا اضاءات ونجف دي أول غرفة هنروح للغرفة التانية ماستر بردك معانا بردك السقف نظام اللسبوتات هنا في مكان الدريسنج دريسنج روم موجود المكان كله ميزته ان هو مكيف ده الحمام وهنا موجود اللي هو البانيو الشاور الادم بنطلع من الغرفة المصدر الثانية وفيها الدريسنج روم زي ما احنا معونا. بنخش على الغرفة الثالثة الغرفة الثالثة كبيرة هم معمول ثلاث غرف وليفنج عشان مساحات الأوض هنا كبيرة وهنا الشقة دي صافي المساحة بتاعتها ربعمية وخمسين متر طبعا دي الأوضة الأوضة عندنا بتبقي جناح كبير يعني دريسنج طلعنا منه وعلي الأوضة وهنا الحمام عندنا هنا ثلاث غرف مسطح هنا بردك بني وشاور آدم طبعا شايفين المستوي دي مساحة الغرفة أتمني لو الفيديو عجبكم تنسوش الإشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك على قد ما نقدر عشان يوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس تمام الشقه توضيبها زي ما احنا ما شايفين وليها حصتين في الجراج عايزين دعمكم انتظروا مننا فيديوهات جديده في جولات بردك بنعملها بالفتره دي اتمنى يكون الفيديو عجبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته